<laughs> to je těžký. Asi bych stávala někdy pozdě dopoledne, dala bych si velkou snídani a jelikož bych měla domek u moře, tak bych šla plavat nebo surfovat. Já si myslím, nebo doufám, že by se toho moc nezměnilo. Ráno vstanu a budu do práce, přijdu z práce, budu Kvílku dělat něco, co mě baví, půjdu spát a, a každý den obrátku, každý den do kolečka Já už v podstatě dělám to, co, to, co dělám hrozně ráda. A baví mě moje práce. Bydlím, kde jsem spokojená a jsem obklopená lidmi, které mám velmi ráda? No, můj běžný den by se asi možná až tak moc nezměnil, protože jsme si nepřáli žádné peníze anebo s nějakou změnu tady v osobních věcech, takže akorát by nám bylo dobře a šťastněji. Hmm. Tak kdybych byla v Praze na nábřeží, tak bych každý den ráno vstala, šla bych si zaběhat. Na náplavku. No, potom bych tedy asi šla do nějaký práce, teda nejspíš. Nebo bych psala ten svůj blog a o tom, jak se mám báječně. A potom bych si zašla na nějaký, nějaký dobrý jídlo někde v centru Prahy. Kochala bych se výhledem na Prahu. No, a večer bych šla si spokojeně spát.